حوالے بہت سکولوں کتابوں کے سامنے رہے ہو اگر میں سارا کچھ نہ لیکن میں اس نے پلندر اکبال کا حوالہ دے دوں کرے نہ મેતેર પંતાય આઝાદ સુબાનલ્લાહ એ ભાઈ નમન તમારે કો લાલજ રાખ કે બેઠા લાલજ રાખ કે બવા દે મોલુ ચલાવા સુબાનલ્લાહ શેર્યાલા સુંદર જીંદાબાદ باردی کتاب پیام مشرق پیام مشرق میں ایک نظم ہے فارسی میں کتاب فارسی کی بات ہے اس کا نام ہے خرابات فران کیا نام ہے اس کا تعلیم یافتہ گاؤں میں سمجھا ہر تو بغیر سمجھ نہیں آپ خرابات فرنگا لکھاؤ خرابات فرنگ ایک ہوتا ہے شراب خانہ اس کو شراب بھی کہتے ہیں میں کھانا لیکن یہ مو نسخہ جامع نہیں جامع نام نہیں شراب نوشی کی بدی کو ظاہر کرتا ہے لیکن شراب ہونے میں بہت کچھ ہوتا ہے تو یہ نام ان ساری بدیوں کو ظاہر نہیں کرتا ہے. لہذا عجیب لوگوں نے اس کے لیے نام نکالا ہے خرابات خرابات کا مطلب ہے جن میں جو سارے کام ہی لانتی ہوں خرابات جمع خراب سارے کام دی، خراب سارے خراب برتن ہو کو ٹھیک ہے شراب خانے کا نام بدار دے شراب تھوڑی دکھانے بہت خوش ہو نہیں اس محلے کے انہوں نے خراب بات نظم اقبال <سؤال> ہے پر اپنا سامان لے سارا اشرا سی سا بلی سی آلی اکبال بیٹھتے سات ابھی حکا پینے سات ابھی لفی لکھتے سات کہڑے کہڑے کام کرتے رہے ہاں پر اکبال مجھے سچ پوچھناشنا پہ بھی نہیں کیوں کسی کو پتا نہیں لگ سکیا میں کی آخیا ہے کنوں آخیا ہے کی گل چل ہے ہو سکتا ہے بال سن کے مر پھٹ جائے ہوش بڑ جائے شرابات فرنگ کس کو کہا ہے اپنے سراہ سانے نہیں آخیا شرابات ناموں میں یاد کیا وہاں کے شراب خانے کا لفظ اس پیارا در کے کے شکونوں کا جو کے لیے استعمال کیا آخے آخے شراب <سؤال> کرتا ساری گل گئی شرابخانے شرابات اس کو یونیورسٹیاں آرپ کے شرابخانے نے ایک تعلیم خانے نے ایک شرابخانے تعلیم خانے نے شراب خانے والے شراب چلیاں ہیں لیکن یہ خرابات فرم یہ تعلیم کا ہے ان میں کیا چلتا ہے اقبال کہنا میں اس گیا ہوں میں اسے گیا ہوں اس گیا, گیا ہوں میں کچھ اور سمجھ گیا, گیا, گیا, گیا کوئی سے شراب نہ بےچا دے رہی شراب لگتی لگتی ہے اندر گیا ہوں استعمال کی میں آگے نہیں یہ شراب خانا اور پر شراب ملتی بنی رہے گی بدی نی بنے گی بنی بنے گی بڑی نیٹی بنے گی نی ہوئی ہو ہونا ہوگئی نشے دیش وقت اشا پاس وہاں ایک رند بیٹھا ہوا تھا مراد کیا نیچہ، نیچہ تھا۔ یہ مفقت ہے جنہیں دنیا کے نظام دیا دنیا دائیں دن دن بنائی کرنا یہ سننا لیا مقدم کو شوق گفتاری وہاں پر ایک سر بیٹھا ہوا تھا اس کی بات میں نے سنی تو دل ہاتھ سے نکل گیا جی گفتگی دیس پکی سان کے پیابی در میں سہمت دستر شو سو پیسا نہیں جہاں پر لڑکی ملے اس کا مطلب کہ بادرخانے کا جہاں پر لڑکی کی شہرت سال سال باجے ملے میوزک سرو یہاں پر یہ ملے گا کیا ملے گا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 مضموم سمجھتے ہیں برائی سمجھتے ہیں یہاں پر نمایات محمود یہ سب نیکی نظر آئے گا یہ ہمارے تعلیم کی شوق ہے ایک گھوم تو چڑھاؤ اگر تمہیں یعنی کیا مطلب ہمارا ایک سبق حاصل کرو ایک ہی سبق سے جو تمہارے ذہن میں نیکی ہے وہ نیکی نہیں رہے گی جو بدی ہے وہ بدی رہے گی नेकी वो होगी जो ताकत हासिल करने में काम और लड़ाई वो होगी जो रुकावट बने भाई यहां पर ये शराब पिलाई जाती है नेक अत के मुताबिक उतर के कलाम हो रहे है नेक पदरा पत्थरा सूए संजीव نام سمجھ نیک تگڑا برا زوئے چشمے یہ اس کتاب کی لغت ہے نگے اقبال فارس. نسیم امرو ہوئی یہ چشمہ کا لکھ رہا ہے یعنی یہود ہند و کا میزار خیر و شر کچھ اور ہے جیر و شر کچھ اور ہے اور پھر سب جل اللہ بہت بہت اللہ بھوج جو ہے چلو سننا میرے بھائی یہ اقبال کی لغت بنانے والے نیٹ شاہ یعنی جرمنی کا ایک مشہور فلسفی ہے اٹھارہ سو چوالیس میں بقام یہ جی اللہ لکھا ہوا ہے رد کا نا بدل گیا پیدا ہوا اور انیس سو پورے میں وہ بھاگ پائی اچھا اس کی آگے لکھتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا تھا پوری اسفات کرنا چاہیے اور پوری طاقت سے کرنا چاہیے وہ کہتا ہے کہ زندگی غلبہ و اقتدار کا نام ہے بنا بری دوسرے خیر منا کار پورا کرنا آپ ہماری رحم دلی آج بھی وغیرہ یہ جتنے خسائل ہیں جن چنگیاں ہیں یہ سب بری ہیں خسائل کبھی ہیں کہڑے کہ سدا نے کسلا چلا بندہ ہوگے کوئی بولیا نہیں لگا لو سر یہ چیز گی پھر محلہ کرنا ہوگے گا منڈے نے چھتی نہ کر لے جی حوصلہ کر کے پچھلا ہٹ آئے گا جو سارے آپ ہمردی حم دی رحم آجسی کا تحرات یہ سسائے کبھی یہ پیڑیاں یہ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 جبشی کالا ہوں برف رکھ دو برف رکھ ہبشی کالے دا نام برف رکھ دو یہ ٹھیک ہے جنہوں کے نزدیک اچھا سفت پہڑی سارا لانت چنگیاں تے جے کوئی نماز یا کسے وقت کوئی نیکی کرنی نہیں پہ وہ اس مقصد تاکہ یہ نہ سمجھیں سمجھے غیر مسلم ہے مذہبی بھی تو فسا کی طاقت بھی کی نیکی اختیار کر لیا کرو استعمال کر لیا کرو ان کو ملا سبن نہیں فرمائی سوا لاکھ ندیاں ترالو ریتی بولنے والا ہوا لمبا جنوب وہ نیتی آخر سی اصل انہوں بدھی آخان گے جنوب بدھی آخیا سنوں نیتی آخان گے ہاں وہی اسے لیتی ہوئے گی جسے ساری طاقت واسطے مددگار بن وہی کہہ دیا گے کوئی حد نہیں لیکن اثر کر لینا کی جس مقصد بنا دا کدا ایسا کرنا اثر کرنا پروڈکٹ سبحان اللہ ہر بندے نے وجوہات سامنے آ بجری نیک پدرا پترا زوئے دیگر سنجید چشمہ تاش پتھرا زوے نسارا خوب زشتس خوب زشتس سبق بڑھا دیا پھر دستا ہے سبق دے خوب دل نیکی اگر جو پڑھائے جس میں اضافہ کرے سمجھ وہ نہیں کی ہے اس بار کو سبق دے رہا تو اگر کرنی گری جس پر یا نے سکھایا ہر کے اندر گراوے سر کو صفا بھوت نہ بھوت اس بار کو سبق پڑھا رہے ہیں اگر بیٹا زندگی کو سمجھے رہا. یہ صرف دکھلاولہ اور مناسب ہے حقیقت اسلامیہ اسلامیہ نام کیوں استعمال ہو رہا ہے مجھے تیرہ پتہ لگے گا اسلامیہ نام کیوں استعمال ہو رہا ہے پبلک سکول ہے جس طرح بزرگوں کے ہر علاقے میں بزرگ کا نام استعمال ہوتا ہے سکول کے لیے کیوں ہوتا ہے بھائی اس علاقے کے لوگ پہنچ کے تھے نا اس بزرگ کا نام لیتے ہوئے اگر ہمیں طاقت حاصل ہوتی ہے تو لیکن لیکن اسی بزرگ کی نسل بابا فرید کے پاک پتن میں فرید نام کے کتنے طالب ہوں گے لیکن اسی طالب والوں کو اگر باب فرید کی تعلیمات بتاؤ تو ہو سکتا ہے لمحہ بھر کے لیے باہر نہ بیٹھنے دیں فوراً جیل میں ڈلوا دیں یہ بہت فسادی ہے ایمان سے کہتا ہوں خود کو بتائیں گے جس نام سے کتابیں بابا فرید کی ہے جی باب فرید کی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ نہیں چل سکتا یہ نہیں چل سکتا ہے؟ فرید کا نام چل سکتا ہے فریف کا کام تو نہیں چل سکتا